Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні пропонуємо вашій увазі слідуючий відеозапис на тему «Заповнення довідників організації, підрозділ організації, підрозділи та регістрів відомостей відповідальної особи та відповідальній особи організації програмі управління торгівельним підприємством для України 8.2». Для того, щоб заповнити довідник організації, його можна знайти в головному меню повного інтерфейсу. Це закладка «Довідники», «Підприємства», «Організації». Також, якщо скористаємося панелью функцій і відкриємо програму на розділі «Початок роботи», цей довідник також є і в переліку «Довідник організації», і на схемі «Довідник організації». Також ми бачимо стартовий помічник. Це програма, яка дозволяє заповнювати перші дані про організацію та про її облікову політику для тих користувачів, які вперше спілкуються з програмою і ще не знають, де які довідники та регістри відомостей можна знайти для заповнення. Його також можна відкрити, цей стартовий помічник, через головне меню «Довідка», «Стартовий помічник». Перед нами відкриється програма. Відповідаючи послідовно на всі запитання цієї програми, ми зможемо заповнити перелічені довідники та інші дані про облікову політику підприємства. Скористаємося схемою, відкриємо довідник організації. Ми заздалегідь вже ввели, щоб не витрачати часу, організацію зараз розглянемо основні позиції, які потрібно заповнити в цьому довіднику. Обов'язковими для заповнення в довіднику організації є такі реквізити. Це найменування, скорочене, зрозуміле та загальноприйнятне на підприємстві. Також відмітити, чи це є юридична чи фізична особа. В даному випадку юридична. Потім префікс. Тут може бути від одного до трьох символів. Префікс – це буде додаватись перед номером документів виписаних від імені цієї організації. Цей механізм дозволить коректно вести нумераці... нумерацію документів в розрізі організацій в рамках єдиного поля програми, адже в програмі є можливість одночасно вести облік декількох організацій. Далі заповнюємо позицію «Повне наименування». Цей реквізит використовується при заповненні документів для формування документів з організації. Назви підприємства. Далі реквізит «Головна організація» заповнюють для філіалів, представництв та інших підрозділів, які не являються самостійними юридичними особами. Використовується для формування регламентованої звітності. Перейдемо до заповнення основного банківського рахунку. Додамо для банківський рахунок для організації «Вікторія». Номер рахунку а потім треба додати банк. Ми бачимо, що тут немає в переліку банків. Можемо додати вручну, якщо знаємо реквізити, а можна скористатися, додати класифікатору банків. Для цього ми розкриємо цей довідник, натиснувши правою кнопочкою, вибравши рівень 2. Розгорнеться класифікатор банків, і ми будемо бачити по областях, Банки, а також МФО. МФО нам потрібно буде для пошуку нашого банку. Ми знаємо МФО банку і знайдемо потрібний нам банк. Це Raytheism Bank of Life. Два рази натиснемо і виберемо банк. З'явиться він у нашому довіднику. І таким чином заповнимо елемент «Банківський рахунок». Також можливо заповнити основну касу та рахунок для розрахунку з ФСС. Аналогічним чином заповнюється, як і основний банківський рахунок. Далі бачимо, що в карті організації є декілька закладок. Коди організації. Це використовується для заповнення регламентованої звітності, Індивідуальний номер, код єдерпоу і так далі. Заповнюємо все по закладочках. На закладці номера реєстрації, давайте розвернемо, Вказується інформація про організацію як суб'єкт підприємницької діяльності. Далі перейдемо на закладку «Контактна інформація». Тут можна заповнити юридичну, фактичну адресу, почтовий індекс, телефони та інше. Стаємо на стрічку, яку ми повинні заповнити, наприклад, фактична адреса, і заходимо в діалогове вікно. Тут можна або однією стрічкою заповнити всю інформацію, або роздільно по пунктам, по полям. Наприклад, візьмемо по полям, заповнимо індекс, місто Київ, також вулиця номер будинку та номер офісу. І натиснемо ОК. Таким чином записали. Аналогічно можна заповнювати іншу контактну інформацію. Механізм ми з вами вже розглянули, він нічим не відрізняється. Закладка відповідальної особи організації. В уніфікованих формах облікової документації програми ОТНС спеціально передбачені реквізити для зазначення посад відповідальних осіб та місця для їх підпису. Програма може автоматично заповнювати ці реквізити при формуванні друкарських форм. Для цього достатньо занести інформацію про відповідальних осіб в регістр відомості відповідальної особи організації. Також можна занести дані безпосередньо на закладці відповідальні особи організації в довіднику організації. Керівник, наприклад, перша позиція – ми заходимо через 3 крапки і вибираємо позицію з регістра відомостей посади організації. Тут можна, якщо нам потрібно, додати нову посаду. В даному випадку в нас є. Напишемо тільки назву і можна вибирати «Директор». Потім з довідника фізичної особи вибираємо фізичну особу, яка в даний момент виконує ці обов'язки. Переглянути дані, що записали можна зайти через кнопку «Історія», заходимо в регістр відомостей «Відповідальні особи організації». Як бачимо, записи в регістрі відомостей «Відповідальні особи організації» зберігаються в хронологічному порядку. Це означає, що при формуванні друкованої форми документа за конкретну дату з регістра дані будуть обрані записи актуальні саме на цю дату. Наприклад, якщо в організації змінився головний бухгалтер, достатньо внести новий запис в регістр відомостей і програма буде бачити, яке прізвище потрібно підставити в ту чи іншу друкарську форму. Подивимося це на прикладі. Візьмемо документ, продаж, реалізація товарів та послуг. Ми реалізували послугу і виберемо друкарську форму «Акт про виконання наданих послуг». І бачимо, що програма автоматично підставила директор і його прізвище, ім'я та по-батькові, де передбачено його підпис. У програмі передбачено кілька видів відповідальних осіб. Це ми можемо побачити у переліку. Це керівник, в даному випадку у нас директор, Використовується в друкованих формах, де вимагається підпис керівника. Головний бухгалтер – теж посадова особа, у нас головний бухгалтер. Там, де потрібен підпис бухгалтера. І касир – це в друкованих формах, касових документах. Для того, щоб змінити відповідальну особу, потрібно відкрити програму в звичайному режимі підприємства, наприклад, зайти в «Довідники», «Підприємство організації», «Перейти» і «Відповідальні особи організації». Тут ми можемо змінити рядок, якщо не відповідають дані запису, або додати новий, де ми можемо вибрати, яку відповідальну особу ми на даний момент коригуємо. З довідника фізичної особи вибрати відповідну фізичну особу, і також вибрати його посаду з регістра відомостей посади. І записи будуть, будуть уже оновлені, і програма буде знати, яку відповідальну особу потрібно підставити в друкарській формі документів. Структура організації. Інформація знаходиться в таких довідниках, як підрозділи та підрозділи організації. Підрозділи – це довідник, який відображає структуру, з точки зору управлінського обліку, тобто для цілей планування, продаж, постачання, управління відносними з клієнтами та аналізу управлінської собівартості вартості продукції. Тут таким чином додається нове, новий підрозділ, найменування його, наприклад, виробництво і запам'ятовується цей елемент. Якщо потрібно буде змінити, наприклад, виробництво, розділити на декілька підрозділів, це можна в будь-який момент зробити, тому що довідник підрозділів має ієрархічну структуру. Аналогічним чином побудований довідник підрозділів організацій, але тут ще треба знати, що він підлеглий для довідника організації, тому обов'язково потрібно вказувати організацію. Таким самим чином – Натисканням на кнопку «плюс» піктограма «плюс», бо «Інсерт» ми додаємо новий рядочок і називаємо підприємство. Обидва цих довідника описують одну і ту ж саму сутність, тільки з точок зору управлінського та бухгалтерського обліку. Також ще є такий довідник, як «Відокремлені підрозділи організацій». Його ми можемо знайти через меню «Довідники», «Підприємство», «Відокремлені підрозділи організацій». Використовується цей довідник при потребі, якщо потрібно нам використовувати значення в розрізі обліку грошових коштів в касах і на відокремних підрозділах, якщо є декілька кас для аналітики і для описання. Розглянемо ще один регістр відомостей відповідальні особи. Тут знаходиться інформація про відповідальних осіб, які є для складів, та відокремлених підрозділів в касах. Наприклад, якщо ми будемо заповнювати довідник склади, то обов'язково потрібно вказати відповідальну особу цього складу. Детально заповнення складів ми будемо розглядати в розділі про облік запасів. Ми бачимо, є найменування і також відповідальна особа. Якщо ми тут її і заповнюємо, то тоді цей запис іде в реєстр відомості відповідальні особи. На цьому наш сьогоднішній урок закінчено.